પ્રકાશ સે હું પોતાનો ખાતે શ્રી રામબાઈલા શિક્ષણ અને તાલ ગોવનમાં ગત 5px માં આપિયસલો છું. ઓપિયસનું નવો ગ્રુપ એમઆરટીએલએ બનાવવાનું હોય છે જેમાં મે ધોરણ 7 પ્રકાશ ચેપ્ટર નું પ્રકાશના રંગોનું વિભાજન મુદ્દા પર डीएलએમ બનાવેલું છે જે હું તમારા સમક્ષ રજૂ કરું છું. आ टीएलएम बना एक जाडी तकती है सात रंगों जानी वाली पिनारा मुजब्रमशः स्केचपेन की मदद थी आना दौरेला है नाटर से जोड़े आ मोटर ने नौ वोल्टी बेटरी साथ कनेक्शन आपटरी साथ मोटर ने कनेक्शन आपता सात रंग भेगा सफेद प्रकाश बने चे